Jeg oplever, at hjemmeplejen hjælper er af for ringe. Jeg oplever ofte, når jeg besøger min mor, at hun er ked af det. Det er hun, fordi hendes hjem igen har været en hovedbanekår. Hjemmeplejen føles som et gennemkørende lynsug. De har så travlt, at det handler mere om at komme hurtigt videre, end at få løst opgaven ordentligt. Der er ikke meget pleje i hjemplejen. I enhedslisten vil vi arbejde på at skabe Danmarks bedste arbejdsplads for personal. Det mener vi vil skabe en bedre pleje for vores ældre. Vi skal skabe en arbejdsplads, der er så attraktiv, at vi tiltrækker den bedste, kvalificerede arbejdskraft. Der skal være tid til efter- og videreuddannelse. Det skal være slut med at ligge i bunden af brugerundersøgelserne. Enhedslisten vil, at der er mere tid til at skabe en bedre kvalitet og sikre trygheden hos de ældre.